Ponta se dezlănboie, Dragnea o alerga pe Covesi cu subliniere oriciul la Vila k 2 Video? Într-un interviu acordat iri pe surse.ro, fostul premier Victor Ponta a lansat acuzacidure dure la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune că e prins de un grup de oameni care vor să fac bani în România. De asemenea, mai spune Ponta, lupta cu statul paralel, mult clamat în politica din România, nu este altceva decât o geselnic. Fostul social-democrat a scos un slide al sublinierei detalii nesubliniere tiute, petrecute în vila K2, la tăierea porcului. Ponta spune ce Sebastian Ghichi a povestit ce Liviu Dragnea o alerga, la un moment dat, pe covesii, cu subliniere oriciul prin curtea vilei SRI. Eogeselnic. Dragnea e prins acum de o mas subliniere inărie, de un grup de interese sublinierei din afară de un grup de oameni care vor să fac bani în România. Se semnezi ce tot gazul din Marea Neagră îl dai la două firme ungure sublinie RETI, care sunt de fapt Israel Budapesta. Banii aceia îl susțin pe el, ca el să dea bani mai departe. Hydro, transgaz. Poate vor trece la fonduri private sub liniere in investicii române sub linieră, Iar asta numai Dganea poate să o fac. Întrebat însă în lecturi cu informările primite de la SRI, Victor Ponta a spus. Au existat oameni care în acei ani m-au ajutat cu informații pentru o guvernare bună. Eful meu de cabinet suna la cabinetul la Maior subliniere îi spunea vreau să le pun pe Iosifuble ministru al SNT. Îi își spuneau are atâcia ani, se cunoaște te cu oamenii subliniere tia de afaceri, are sau nu dosar. Dar acolo nu îmi spunea numicii pe buble sau nu. Eu am numit sute, cred ce șase mii în total, de secretar de stat, la agenții. Eu habar nu aveam cine sunt, ce venea dragnea cu ei. În general nu mă begam, îl lesam pe el. El a sublinierea, sublinierea i suscine puterea, cu numiri. Nu sublinierea tiam cine sunt sublinierea i ceream de la serei. Eu sper ce doamna Dencil fac asta azi pentru ce altfel iese o catastrofă, ne vom trezi ce avem în subliniere tri sau secretari pedofilii, alcoolici. Cât despre Comisia SREI, Ponta susține că întreg demersul nu este altceva decât o farsă. Mai mult decât atât, Ponta scoate la ideal Detalii nesubliniere tiute legate de episodul petrecut la Vila S.R.I. Eu Domnul Maior a zis un singur lucru, a confirmat ce dragnea a fost cu porcul. Am fost subliniere eu invitat. A fost într-o duminică înainte de pasul liniere T, când au fost invitați mai mulți oameni, dic, rus, doamna Covesic. Eu duminica eram întotdeauna la baschet? Sebi, sub linieră îmi trimiteau, mori de râs, dragnea în porcul. Benuiesc ce au fost sub. Poze. Cum s-a tăiat porcul dacă era unitate militar? Nu subliniere, asta. Episodul ăsta nu l-a subliniere fi povestit, dar am confirmat pentru ce ai ieri Dragnea să spun ce el cu Covesi nu s-a văzut niciodată. I-mi-am amintit cum în povestea Aghic alerga o cu subliniere oriciul. L-am întrebat cum mai poate vorbi cu Covesi după tot ce i-a făcut. Las, ce e bine, voi sunteți tineri, nu înțelegeți. La cadou era lipit de covesi cu gipsul la. Noi rudeam de el, da, me, dar eu am dosar sub liniere, voi nu aveți. De aia povestea asta, cum lupt Dragnea cu statul paralele, o mare gogoa subliniere. Cred ce au fost unii cu funcții în stat, unii cu intenții bune, alții nu. E un gen de ipocrizie subliniere, e minciun care se extinde. M-am uitat, Ponta a venit cu lista de la FDI, nu e adevărat. Liviu, tu ai numit un premier la care membrii din CEC s-au stat ca papagalii la televizor să afle pe cine nume sub a povestit.